Oh my, yeah A fost între noi, cu la urma, au urmați între noi Te, te iubam, iubirea mea Deci pentru mine tot ce vreau, vino-n viața mea Noi amândoi ne plimbam Noi ne sărutam Viața mea și spuneai să nu te la am Noi ne iubeam în noi Numai noi doi Nu mai am Că noi ne iubeam Când mă la tine Mă uitam la poza tu spuneai că sunt sunt, altă, Sunt altă, a Sunt a am veciul tău și spui Că n-ai cu cine să mai stai Doar o viață nu ajunge Să trăiesc așa cu știu. că vreți să fii cu mine, dar vedeam că ti la mine